Він, може сказати, лежав під завалами, бо там був приліт. Довго думали, як назвати, але назвали Маргіз. Вчителька української літератури Марина Коломійзі, дізнавшись про всеукраїнську акцію «Хеппі мяв» для мурчика, вирішила разом з дітьми взяти участь. Відгукнулись навіть ті ліцеїсти, які перебувають за кордоном. Багато запитань, з того, ті, хто за кордоном, чи можемо ми фінансово допомогти, щоб закупити цей корм. Багато хто купував корм і приносив. Ми зібрали